Egun muturreko batekin astea baino, obeda zertxo ikastea. astea. Dozortzileku muturreko. Lurreko lekurik beroena, Farron's Creek da, Kalifornian. Aireko temperaturarik beroena horre registratu zen mila bederatze duen da, mairuan, 6,6 grados entigrado. Lurreko iririkotzena aldiz, erruzian dago, oi miak izena. Neguan, temperaturak 0 azbitik berrogitamar grado entigradotara iristen dira. Everest mendia da munduko tokiri kaltuena, itsasmailatik 8858.86 metrora du gailurra. Mariana Warteen ondoko Challengera mere da lurreko punturik sakonena, Ozeano bareko itsasmaila baino 11 kilometro behera goeltzen da. Munduko lekurik lauena Bolibian dagoen Uyuni ko gatzaga da, 10000 kilometro karratu baino gehiagoko azalera guztiz laua du. Tokio da munduko gune metropolitari jendetsuena, hogeita meretzi milioi biztalderekin. Udalerri jendetsuena aldiz, Txinako John Jean, hogeita hamabi milioi biztale ditu. Lurreko tokirik lehorrena, Txileko Atakamako basa da. ohikoa da lau edo bost urte zeuririk ez, ez egitea. Kontrara, tokirik ezena, Indiako Masingran merria da. Ia hamabi mila milimetro gurre erortzen dira urtean. Euskal Herriko lekurik euritxuenean, baina lau aldizkeiago. Eta zu, gure kostaldeaz azkesaka?